Adrian Nestase detonează un nou scandal, Comisia Europeană ar fi trimis o altă scrisoare la Bucure sub tii, ce s-ar fi impus. Fostul premier, Adrian Nestase, detonează un nou scandal imens. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Nestase a confirmat existența scrisorii Comisiei Europene din 2012, dar a mers mai departe. Nestase susține ce fostul ministru al justiciei, Mona Pivniceru, ar fi primit-o a doua scrisoare de la Caterine Dai în 2012. În această scrisoare, Comisia Europeană n-ar fi avut cerințe clare în privința numirii subliniere filor parchetelor. A mai fost o altă scrisoare pe 15 septembrie adresat de Caterine Daimonei Pivniceru despre numirea subliniere filor parchetelor. <fixi> în acest context... Caterina Dai îi spunea cu aroganță cum să numească subliniere FI de parchete. Se transmit CD-urile public, a dezvăluit Nestase.